Naša kmetija se ukvarja s predelavo zelenjave, korenja, čebule in krompirja. Najlepši spomin na kmetiji je bil, ko so se včas zatevno vozila s traktorjem, ki so veši, če smo jih. Da uživamo lokalno predelano hrano je pomembno zato, ker zelenjava potuje manj časa in je sigurno boljše kvalitete. Ko sem bil majhan, sem si vedno želel, da bi bil kmet. Zmero mi to veselilo.